<تصفيق> <طويلة> <تصفيق> <الأهلية. بلترجم> <تصفيق> <تصفيق> مرحبا بكم على صفحة ترسانة يمكنكم أيضا متابعة تسجيلاتنا والمقالات الكاملة على موقع ان يتمتع لبنان بميزة جغرافية وحيدة في المشرق العربي وهي تضاريس الجبال الوعرة والشاهقة فسلسلة الجبال الغربية والشرقية والسهول المرتفعة تشكل من 70 إلى 80% من مساحة البلد وتصل قمم لبنان كقمة القرن السوداء إلى أعلى من 3080 متراً وما يعطي هذه الجبال حيثية خاصة إنها مأهولة بالسكان بالرغم من صعوبة مناخها وثلوجها السنوية وستجدون كثيرا من القرى والبلدات على ارتفاعات تتخطى ال 1800 متر لأن لبنان تحت ضغط ديموغرافي وكثافة سكانية كبيرة بسبب مساحته الصغيرة فمن هو لبناني أو يعرف جيدا بلاد الأرز؟ يدرك أن هذه الجغرافيا أعطت لبنان ميزة دفاعية استفاد منها على مدار التاريخ. لذلك لا يستغرب المتابع امتلاك القوات المسلحة اللبنانية جيشا ومقاومة وحدات قتال جبلي لاستغلال ما تقدمه البيئة الجبلية من ملاذ وسرية في التحرك وسهولة تمويه أو سرعة الحركة على الثلج. وأغلبية الجيوش الحديثة للدول الباردة تمتلك هذا النوع من الوحدات الخاصة الجبلية وأشهرها هي أفواج الصيادين الألبين نسبة لجبال الألب في فرنسا وهي تعتبرها من أحسن قوات نخبة تملكها طبعا هذا لا ينطبق على جيوش المنطقة العربية باستثناء لبنان والمغرب أما اليمن فمناخه مختلف وجباله ليست مغطاة بالثلوج أثارت الصور والتسجيلات التي بثها حزب الله لمنورات وتدريبات قوات القتال الجبلي دهشة المشاهدين وقلق لدى أركان الجيش الإسرائيلي وذلك بتزامن مع نشر الجيش اللبناني مقاطع مماثلة لعناصره في إطار تكتيكي مشابه وبما إني لا أؤمن بالصدف فذلك يعني أن هذه العروض لها فحوى وتبعث رسالة ذات مغزى لكن ذهب بعض المعلقون إلى القول أن هذا النوع من التشكيلات العسكرية هو حديث العهد في المنطقة وهذا تجاهل لتاريخ لبنان العسكري والجيش اللبناني نشأت سرية القتال الجبلي بتاريخ 11 2 1998 وكانت مرتبطة بقيادة أركان الجيش للعمليات إلى أن ألحقت بفوج المغاوير كسرية عضوية في نيسان 1999 وتم في اللاحق إنشاء سرية ثانية مماثلة إلى أن تتحول هذه السرايا إلى كتيبة قتال جبلي بتكوين السرية الثالثة هذه التشكيلات معروفة أكيد لدى الجيش ومخابرات الدولة العبرية وهم لم يفاجأوا بالكشف عن هذه الوحدات لكن بث هذه المقاطع بهذا التوقيت أي تزامنا مع الخطاب الردعي للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اثار البلبله والمناظرات في الاعلام الصهيوني ما لفت انظار المحللين الاسرائيليين هو ان المقاومه اللبنانيه تحافظ عاده بحذر على سريه القوات الخاصه فبالرغم من شهره وحده الرضوان الاسرائيليون لازالوا لا يعرفون شيئا عنها غير انها اوجعتهم كثيرا ونفس الحال ينطبق اكثر على بعض وحدات النخبه كغطاسين القتال او ما كان يسمى برجال الضفادع سابقا والوحدات المجوقله التي كانت تتسلل الى فلسطين المحتله بالاجنحه الشراعيه اي مظلات البارابونت كما قلت في اول حديثي الطبيعه الجبليه تعطي لبنان ميزه دفاعيه لكن بما أن المناطق الجبلية هي تشكل الحدود الطبيعية أيضا فذلك يعطي المقاومة امتياز بالهجوم أيضا تصوروا كم يسهل على هذه الوحدات أن تتسلل إلى مرتفعات الجليل في فلسطين عبر الجبال والتلال المشتركة وتصوروا سرعة هذا التحرك بفضل الزلاجات ودراجات الثلج والأليات المتخصصة كالدراجات الرباعية أي الكواد من الصعب أن تعرف المنهج التدريبي للوحدات الجبلية لحزب الله وهي منضوية ربما تحت قوة الرضوان أو تشكل فصيلا مستقلا آخر لكن إذا استلنا إلى سراي القتال الجبلي في فوج مغوير الجيش اللبناني فنستطيع استنتاج نوع المهمات أو التدريبات والتخصصات التي يقوم بها عناصر السرية يخضع عناصر سرية القتال الجبلي لدورات عدة وبصورة تدريجية وهي دورة تأسيسية في التزلج العسكري مدتها ثمانية أسابيع وتتضمن الدورة دروساً نظرية وتطبيقية في تقنيات التزلج والتزلج العسكري وطرق الانتقال والاحتماء على الثلج الإخلاء الصحي ممارسة الرمي في المناطق الثلجية والمرتفعات التنشئة التكتيكية في دوريات الاستطلاع والكمائن وإنشاء مراكز قتال في المناطق الثلجية دورة تأسيسية في التسلق العسكري لمدة خمسة أسابيع وتتضمن دروسا عدة منها تقنيات التسلق تقنيات الحيطة والأمان أثناء التسلق العقد وأنواعها تجهيز الممرات الجبلية وعبورها طرق الانتقال في المناطق الجبلية الوعرة، عمليات الإخلاء الصحي من الجروف الصخرية دورة آمر مجموعة جبلية وتمتد على مرحلتين شتوية وصيفية كل منها نحو ثلاثة أسابيع دورة تكتيكية في القتال الجبلي الشتوي والصيفي تعتبر هذه الدورة تدريبا إجماليا يشمل التقنيات الخاصة بالمناطق الجبلية والتي تدربت عليها السرية خلال الدورات التأسيسية وكيفية تطبيقها في عمليات تكتيكية في الجبال وذلك خلال فصلي الشتاء والصيف ومن طبيعة المهمات في الجبال تنفيذ كمائن للعدو وإغارة على بقع بعيدة لتدميرها بالإضافة إلى الاستطلاع في العمق المراقبة تأمين الحماية والتغطية لعمل الوحدات الصديقة ومراقبة المسالك والدهم. إذا أعجبكم الموضوع فادعمونا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك أو زر الجرس ليتم إخباركم بكل نشر جديد. يمكنكم المساهمة بتعليقاتكم وبأرسال الفيديو إلى معارفكم المهتمين